בואו נגיד שיש לי חבל, זה החבל שלי, ומה שאני עומד לעשות זה לקחת את הקצה השמאלי של החבל, ואני עומד למשוך אותו למעלה מהר ואז בחזרה למטה. אנחנו עומדים לדבר על מה עומד לקרות או מה יכול להיווצר. אז אם אני עומד לקחת את זה כאן למעלה, אז כמובן שהחבל יעלה עם זה למעלה. והחבל כולו ייראה בערך ככה, משהו כזה. עכשיו אני זה בחזרה למטה. וכאשר זה קורה, בואו נראה איך ייראה החבל כאשר הנקודה משמאלה חוזרת למקום המקורי של שוב. אז משכתי את הנקודה הזאת, אבל בעצם לפני כן, כבר הייתה לה חבל מהירות כלפי מעלה, ככה אפשר לדמיין את זה, ואפילו כאשר הנקודה השמאלית התחילה להימשך למטה לנקודה הזאת פה, אז היא עדיין להמשיך לעלות למעלה, אולי בקצב איתי יותר, כי מתחילה מתחילה להימשך למטה על ידי החלק של החבל משמאלה. אז עומד לראות דרך ככה. זה הביא החבל בערך למצב הזה, כלומר, הוא יבאה בערך ככה. כמו זה בערך. ואז אם ניקח את הנקודה הזאת, שממש באמצע דרכה, כל הדרך למטה כאן, נמשוך את הנקודה כל הדרך לכאן. נסימן אותה בכתון. אז כמו מה ייראה החבל עכשיו? ובכן, הנקודה הזאת היה קצת תנא שהביא אותה לשם. אבל בסופו של דבר כל המהירות שלה עומדת לרדת עד לאפס כי היא מוגבלת ונפשכת על ידי החבל שמאלה ועכשיו החלק הזה של החבל עומד להחליף כיוון הוא יגיע לכאן, החלק הזה של החבל, הנקודה שהייתה כאן על הקו הסגול בקטע הזמן סגול. היה לה תנא כלפי מעלת, זה פשוט תמשיך אולי בקצב יותר תגיע לשם, ל to show that all of the hair is on the right. And now the hair is seen in the mirror. How is that? So, in the first place, I'm going to show you the size of the hair. It's coming back to the same place. So, the hair is a small can. The hair is as big as a hand. אז היא תגיע למיקום הזה עכשיו והיא יכולה להחליף כיוון עד בסופו דבר, חזרתי את למצב המקורי כשעזרתי למעלה למטה וחזרה לאמצע החבל יכול לראות בערך כך ככה אם עכשיו נשאיר את הנקודה מצד שמאל במקום נוכל פשוט להשאיר אותה ממש כאן הגבעה הזאת התקדמת תתפשט לכל עורף החבל אז עוד קצת זמן איך זה עומד להיראות הנקודה הזאת תימשך על ידי הצד במנוחה הנקודה הזו תימשך למטה על ידי החלק של החבל משמאלו, אז היא הזו יורדת. אבל קודם הייתה לנקודה הזו תנה כלפי מעלה, אז היא תעלה למעלה. אז אחר קצת החבל שלי ייראה בערך כך. וההפרעה הזו על החבל, אם לא אעשה שום דבר אחר, אם לא אעבד אנרגי לחום וחיכוך כדומה, פשוט תמשיך לנוע על גבי החבל. ואם היינו מסתכלים על החבל בהמשך הזמן, אולי החבל היה נראה קצת כמו זה. ואם אני אמשיך לצפות בזה, אני אראה את ההפרעה הזאת. אני ממשיך להשתמש במילה הפרעה, כי אני באמת לא רוצה מילה יותר טובה בשביל לתאר זה. אז אני אראה את ההפרעה הזאת, או את זזית הזאת, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, זזה החבל. כשאנחנו חושבים על מה זה גל, אנחנו בסופו של דבר, רגע, אני דילקתי כאן על משהו, אני ממשיך... לקרוא לזה הפרעה כי אני לא רוצה להשתמש במילה גל, אני רוצה לבר ובכן מה הוא גל למעשה. גל הוא באמת רק ההפרעה הזו שמתקדמת במקרה הזה על החבל. אז זה זמן טוב בעצם להגדיר מה הוא גל. ברגע שהגדיר גל אוכל להשתמש במילה הזאת במקום הפרעה שמתקדמת על החבל, אז גל שמתקדמת במרחב. יש עוד הגדרות לגל. אחת ההגדרות היותר נפצות היא אנרגיה, או הפרעה המתפשטת דרך טווח. כשאני אומר טווח, הכוונה היא הדבר שהגל מתקדם דרכו, אז לדוגמה, חבל וטווח. אבל הסיבה שבחרתי לא להשתמש בהגדרה הזו של גל, היא שבסרטונים בהמשך אנחנו נלמד על גלים אלקטרומגנטיים, לא דרך שום דווך אלא רק. אז כדי להשאיר את הדברים כמה שיותר כלליים, אנחנו נמשיך לקרוא לזה הפרעה שמתקדמת במרחב. ולרוב, מעבירה אנרגיה. מעבירה אנרגיה. Transferring energy. למה אני מתכוון אנרגיה? קצת הזמני של החבל, אני הוספתי קצת אנרגי לחברuyorsun ノ אני זזתי את הקצה למעלה למטה ואז חזרה ואחר שעשיתי את זה את התהליך הזה של למעלה למ�טה וחזרה זה עבר בהצלחה לכל נקודה ונקודה על גבי אז אם אני אתחכה זמן על נקודה זו על החבר בדיוק כאן עומדת לזוז למעלה למטה ובחזרה ובדיוק זה מה שעומד לקרות לכל אחת מהנקודות על החבר כלומר לאחר מכן זה עומד לקרות לאיזו נקודה במשך של החבר האנרגיה שבמקור, אוספתי לקצה השמאלי של החבל, אם היה לי איזשהו אובייקט מונח על החבל, כאשר הגל ההפרעה הייתה מגיעה אליו, הוא היה מוקפוץ באוויר, נדחף כלפי מעלה, ואז הייתה לו אנרגיה פוטנציאלית יותר גבוהה. אז האפרה, מעבירה אנרגיה במקרה הזה. עכשיו, מה שציירתי כאן הוא לא הסוג היחיד של גל שקיים. אני מתכוון ההגדרה שהיא כללית יותר כללית ממה ש. עכשיו ציירתי כאן. ולגומה יכול להיות לך גל קול. אם תסתכל על כל המולקולות של האוויר, יש להן צפיפות שנראית בערך ככה. בואו נגיד שאיזו שהיא מברנה, אולי רמקול, שמטלטל את האוויר משמאל, למעשה פשוט דוחף, בואו אני יכול לצייר זה, בואו נגיד שהיה לי סוג של משטח שהיה פשוט יוצרתי לטעולים מהירים. אז אז בכיוון הזה חוזר מיד. זה דומה למה שעשיתי עם החבל, אני משקת מלמעלה ולמטה, אבל במקום זה המשטח תרוכפו את האוויר ואז חוזר. מה עומד לקרות? אחרי הדחיפה מולקולות האוויר שמדחפו עומדות להילחץ יחדיו. הן היו... הן היו יותר תחוסות. וכאן כל מולקולות האוויר שהיו צמודות למשטח ידחפו כל המולקולות שמימים. ואז כאשר המעטפת חוזרת אחורה, היו כאן פחות מולקולות תפיל, ותהיה פה צפיפות אוויר קטנה יותר. ואז החלקיקים האלו שכולם היו תחוסים יחד, הם ירצו להתרחק אחד מאחר. אולי הם אפילו יתנגשו בחלקיקים כאן, אז החלקיקים האלו התנגשו בחלקיקים האלו. Seiten CHARG estão eles ne pollen eisem appearance maisượng הם חוזרים חזרה למקום שהיה שלהם, אז בסופו של דבר תהיה לכם של מולקולות תחוסות שנתקלות במולקולות שכנות, אז בנקודה קושי בעתיד, לפתע האזור הזה יכול לראות רגיל. אני אמחק את זה וצייר את זה כמו שזה היה בהתחלה. אז האזור הזה נראה נורמלי. אבל ההפרעה בצפיפות של החלקיקים, כולי כבר הגיע למקום הזה. ולא רק זה, ראינו שליד האזור של הצפות הגבוהה יש לנו אזור של לחץ נמות. אז אם היינו מציירים את הגל הזה, ואם הממברנדות הייתה ממשיכה לעוד שוב ושוב ושוב, אם הייתה ממשיכה לנו אקדימה ואחורה, אקדימה ואחורה, שמאלה וימינה, מה שהיה נוצר הוא סדרה של אזורים תחוסים. האוויר יהיה דחוץ באזורים מסוימים. אם נעשינו אחת אחת כאן, עוד כאן, ובין התחיסויות האלה, האוויר יותר דלי, פחות צפוף. ככה. פשוט, ובספו של דבר פשוט יצרנו גל כל שעובר דרך העביר. אז זה כאן גל קול, והסטוג הזה של גל, כאשר יש כיוון ההפרעה, הוא אותו... כאשר, הוא באותו כיוון שאליו הגל מתקדם, הגל מתקדם על כיוון הזה, גל אורקי. אז גלי קול באוויר הם גל אורקי. לפעמים קוראים להם גלי תחיסות. זה אותו דבר. בדוגמה שלנו, של המיתר, זה נקרא גל רוחבי, כי ההפרעה, התנועה של התווך, היא בכיוון מעונך, או על ציר שמעונך לכיוון התנועה. התנועה היא לכיוון הזה, לימי, הגל זז ינינה, אבל התווך עצמו זז למעלה ולמתה. זו הסיבה שזה נקרא רוחבית, בעוד שכאן התווך זז שמאלה וינינה, והגל זז ינינה. זה על גבי אותו ציר, אז זה תחיסות או עכשיו, הראשונה מחזור אחד, רק הרמתי ואורעתי ואחזרתי למקום יצרתי הפרעה אחת כשעושים את זה רק אחת אפשר לקרוא לזה פולס אם הייתי ממשיך לעשות זאת מעלה, מטה וחזרה ושוב, מעלה, מטה, חזרה ושוב, ושוב, ושוב לעשות זאת מחזורית עוד ועוד הייתי יוצר גל מחזורי החבל נראה משהו כזה בעצם הוא היה נראה משהו כזה Mm -hmm. השעפה שיצרתי בפעם הראשונה שהזיזה את החלק השמאלי של החדר זה גל מחזור בסרטון הבא נדבר הרבה על התכונות של גלים מחזוריים איך אורך הגל שלהם התדירות וזמן המחזור מתקשרים עם מהירות ועוד דברים. עשיר זאת לסרטון הבא. רציתי שתבינו מושגים בהם אנחנו משתמשים בחיי יום יום. כמו גל וגל קול. גל הוא מושג די מופשט. אנחנו מדברים על הפרעה, בדרך כלל דרך טווח כלשהו, פחות ככה אנחנו רואים את זה, למרות שזה לא תמיד נכון. אנחנו מדברים על הפרעה, וההפרעה הזאת יכולה לקבל צורות שונות. עוד יכולה להיות הפרעה רוחבית, כמו רחבל, יכולה להיות של מולקולות האוויר, כמו בגלי קול, ויש קשר ביניהן. אם רוצים לסרטט כאן את הצפיפות כפונקציה של המקום, אם רוצים ייצוג מתמטי של גל התפיסות הזה, נגיד שהקו הזה מייצג את מצב המנוחה לפני שגל הקול פוגע, זאת הצפיפות הנורמלית. אם נסרטט את גרף הצפיפות, יראה משהו כזה. כאן יש לנו צפיפות גבוהה, כאן יש לנו צפיפות מאוד ממוחה, כאן יש לנו actions of the integral oin sez שזה kmo כמו gal al rokhbi she ddarati alayh mitkhilat al sirton wat al sibah sharqatcim tam biyahad min khina mathamatiyat umna al gal al tkhisut nira mo'od shonan min khina hazati al gal al rokhbi al mathamati emto al dawa shanu al או גודל היתק ממצב שיווי משקל משתנה עם הזמן, ההפרעה הזאת מתקדמת בתווך. זאת הסיפה שקוראים לשניהם גל. סיים עכשיו. בסרטון הבא מדבר הרבה על התכונות של גלים מחזוריים.